התבקשנו לפשט את הביטוי 5x בריבוע ועוד 8x פחות 3 ועוד 2x בריבוע פחות 7x ועוד 13x. האמת היא שכל מה שאלינו לעשות הוא לחבר האיברים דומים, האיברים בהם x מועלה באותה חזקה. הדבר הראשון אותו אנחנו יכולים לעשות, אנחנו יכולים למעשה להיפטר מהסוגריים האלה שכאן, בגלל שיש לנו את כל הביטוי השלם הזה, ואנחנו מחברים אותו, את כל הביטוי השלם הזה, הסוגריים באמת אינם משנים את סדר הפעולות במקרה הזה. נכתוב זאת כאן מחדש ללא הסוגריים. יש לנו 5x בריבוע ועוד 8x פחות 3 ועוד 2x בריבוע מינוס 7x, אם כאן היה מינוס, היה לנו לפלג את סימן, המינוס, אבל זה לא, ועוד 2x בריבוע, פחות 7x ועוד 13x. כעת נסתכל על העברים השונים שיש, שיש להם חזקות שונות של x. נתחיל עם עיבר x בריבוע, יש לנו את העיבר של 5x בריבוע כאן, ויש לנו את העיבר של 2x בריבוע. 5 ועוד 2 של משהו, של אותו משהו, ייתן לנו 7 מאותו משהו, לכן זה יהיה שווה ל-7x בריבוע. כעת נעבור להתבונן בעיוורי ה-x שכאן, יש לנו 8x ויש לנו כאן 7x וכאן יש לנו ועוד 13x. אם יש לכם 8 ממשהו פחות 7 ממשהו פשוט תקבלו אחד מאותו משהו ואם תוסיפו לזה עוד 14 מאותו משהו אתם תקבלו 15 אז זה יהיה 15x. עשינו 8x פחות 7x, אוי, סליחה, יהיה לכם כאן 14x, 8 פחות 7 זה פלוס 1, ועוד 13 זה 14, ועוד 14x. אלו שלושת העברים האלה, החלם 8x פחות 7x ועוד 13x, ולסיום יש לנו את פחות 3, או 3 שלילי, תלוי איך אתם רוצים לראות את זה, וזה העבר הקבוע היחידי שיש כאן, אתם יכולים לומר כי זה קבוע בגוב... בגובה x בחזקת 0, אבל זה העבר קבוע, הוא לא מוכפל ב-x. וזה היחיד שיש כאן, כלומר פחות 3. אנחנו פישטנו See yeah,